Og væntinga mína voru bara svona að fá hérna góðar upplýsingar, eh nýjar reglur og lög sem kanskje hefur verið uppfærð sem síðan ég var síðasta læra um bókhald. En það sem ég hérna kom mér á óvart var hversu hagnýt námi var. Hva var mikið af svona praktískum upplýsingum, hver kennarinn voru fræðir um það sem þeir voru að tala um. Og líka bara skemmtilegt. Þetta var ekki svona þurrt heldur lifandi og skemmtilegt.